Доброго дня, добрі люди, а хто підпишеться і поставить лайк, тому ціни не буде. Адвокат Володимир Клим. Багато осіб похилого віку і не тільки потрапляють в ситуацію, коли не можуть дуже довіряти своїм дітям щодо майна після своєї смерті. Ну а як кожні батьки хочуть, щоб у дітей все було і потім, і щоб все в них було добре. Такими причинами можуть бути алко, наркозалежність, азартні ігри, або просто недієздатність, наприклад, коли дитина інвалід, ситуації бувають рівні, різні. І ці всі історії не дуже із приємних, але життя є життя. Як вихід із ситуації, а виходити з неї якось потрібно, пропоную вашій увазі Декілька варіантів, зокрема п'ять. Звичайно, кожні життєві обставини є індивідуальними і потребують конкретних рішень. Але, як кажуть, попереджений, значить озброєний. Або краще лікування – це профілактика. Нагадую вам, шановні глядачі, що на каналі близько більше, мабуть, 500 консультацій сімейне спадкове право і питання нерухомості. Соціальні питання, дивіться, що кому потрібно, користуйтесь на здоров'я. Краще вчитися на чужих помилках. У коментарях ставте уточнюючі питання, якщо ви щось не зрозуміли. Буду з радістю на них відповідати, як у коментарях, так і у загальнюючих наступних відео. Тож по порядку і по полечках. Ну, хочу тут зауважити, що варіанти з призначенням виконавця за повіту, я така стаття 1286 Цивільного кодексу України у даній консультації не розглядаю. Це буде десь наступне відео з приводу призначення виконавця заповіту. Отож, як на мене, існує 5 варіантів, як діяти. Пройдемося коротко по кожному з них. Якщо хтось має бажання зрозуміти суть проблеми, суть виходу. У даній ситуації, то доведеться дослухати до кінця. Отож, поїхали. Варіант, коли з дітьми щось не так, то ви завжди можете заповісти майно дорослим дітям. Але тут є свої ризики. Ну і плюси, звичайно. І як завжди декілька можливостей. Дуже часто все залежить від того, скільки років внукам, як ви довіряєте їм самим. Наприклад, якщо внуку чи внуці більше 20 ви бачите, що можете їм довіряти, бо вони на вас подібні більше, ніж діти, то чому ні? Але у даному моменті є свої мінуси чи ризики. Наприклад, ви не довіряєте їм одне, бо вони не дадуть дожити своїм хорошим батькам, але ніхто не знає, як життя далі піде, крім цього варіанту, як воно буде розвиватися. Чи не потрапить внук-внучка у якусь таку життєву ситуацію, що майно, яке ви їм заповісте, пропаде. Наприклад, якась аварія чи заподіяння шкоди. Коли вони потраплять в аварію чи заподіють комусь шкоду, їм прийдеться це відшкодовувати. Чи бізнес прогрів. І таке трапляється з хорошими розумними людьми також, на жаль. Підсумок і щодо цього питання підведу в кінці до відео, щоб не повторювати зайвий раз. Отож, поїхали далі. Варіант 2. Заповісти майно неповнолітнім внукам. Ризики. Також цікавим, є питання, чи варто скласти ну, це питання на внука, внучку неповнолітній, малолітній заповід. Звичайно, поки вони стануть дорослими, ваша нерухомість ніби у безпеці, і всім є де жити, але ніхто не знає, якими стануть ці діти, в якій життєвій ситуації вони опиняться, чи в подальшому станеться з ними, що. Багато хто питає, чи не успадкують майно без дітей, без внуків, їх батьки, навіть якщо ви на внучку склали заповіт, мимо них, так би мовити. Зазначу, що ні. Нотаріус зараз бачить, на кого написаний заповіт. Тим більше, якщо в заповіті вказані неповнолітній чи малолітні. Тобто до 16 чи 18 років включно. Ну і як підсумок нагадую, в кінці відео будуть 3 варіанти. 4 у нас, а 5 буде найкращий з моєї позиції. Третій варіант це заповісти майно на інших родичів, які тут ризики. Тут все залежить наскільки ви можете довіряти цій людині на яку складати заповідь. Як на мене, це не найкращий вихід з ситуації. Але якщо іншого варіанту нема, то чому ні? Ця можливість прекрасно поєднується з четвертим варіантом, про який йде мова в цьому відео, який я фактично вважаю найкращий. У п'ятому варіанті. Щодо ризиків, то знову ж таки 100% упевненість у родичів, 100% упевненість в їхній допрепорядочності. Чи у тому, що вони не стануть чимось боржниками, майно, яке не для них призначене для ваших дітей, піде. І все буде гірше, навіть якби ви заповіли на своїх дітей. Варіант 4. Спадковий договір чи довічне утримання на когось із знайомих або інших родичів. З їх обов'язком надати житло чи виконати якусь дію. Ну, тут, щоб не повторюватися, зазначу, що на каналі існує декілька відео щодо договору довічного утримання та спадкового договору. Їх відмінність від заповіту тощо. У списку відтворення спадкування, яке в описі до відео знаходиться, місто, ви легко зможете їх знайти. Суть даної можливості, тобто спадковий договір чи договір довічного утримання в наступному. Ви підписуєте з якимось родичем спадковий договір чи договір дуічного до утримання, а замість цього він зобов'язується робити певні дії на користь когось із ваших дітей, наприклад, утримувати. Цей варіант дуже підходящий, якщо дитина інвалід. Ну, ваша дитина навіть доросла, порядна, не може сама себе обійти. Щодо алко-нарко-ігрозалежних, то таким обов'язком може бути обов'язок надавати житло тощо, чи частину з доходів від оренди іншої нерухомості. Якщо об'єктів нерухомості, наприклад, декілька, але, як завжди, кожна ситуація, кожна ситуація передбачає складення індивідуальних дій, плану індивідуального повиходу з неї. На цьому я наголошую, що там послухаєте десь юриста, адвоката в інтернеті. Це дуже вам повезе. Якщо воно тютільку тютельку так як вам потрібно. Але і останній зараз варіант розкажу, як на мене, найкращий у такому варіанті, найкорисній. Ну, непутьові у вас діти. Можуть пропити, прогуляти майно тощо. І внуки теж ризик. І з родичами не дуже повезло, що робити. Можете половину вашої нерухомості заповісти на не дуже путьову дочку чи син, а половину на внука. А ще частину чи по третині, на якусь тітку. Нехай один одного контролюють. Ну, чому я тут говорю про нерухомість? Бо якщо мова йде про спадкування, то в більшості випадків це нерухомість. Коли ця нерухомість, квартира, будинок, а може бути декілька, належить різним власникам, то навіть якщо з ними щось не так, наприклад, наркозалежність, то разом її буде дуже важко прогуляти. Правило, таке, гуртом легше батька бити, тут не діє. З договором довічного утримання чи з патковим договором то саме. Частину власності можна, можна заповісти на дитину, а частину передати близькій людині, наприклад, сестрі тощо. Це такий... Собі ідеальний спосіб ускладнити всім життя після вашої смерті, але убезпечити дітей. Що? Але якщо вже така ситуація, то що робиш? Дякую вам за увагу. Пишіть питання, вдячний, що прослухали. Хто прослухав? Підписуйтеся, буде дуже багато новин, роз'яснень, консультацій на актуальні теми. Адвокат Володимир Клим.